في وسام العرش من درجة إقائد إذن الملك محمد السادس يستقبل مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز في كما استقبلت ذلك سيد وليد الرجرجي مدرب المنتخب المغربي وسيدة والدته كذلك في هذا الاعتراف السامي نلاحظ مباشره انه يقلد السيد وليد الرجراجيبي وسام العرش كذلك من درجه قائد مدرب المنتخب الوطني الذي اسال الكثير من الحرب في الصحافه الوطنيه والاقليميه والدوليه بعد الانجاز الذي حققه مع المنتخب المغربي. وهذا الاستقبال والتوشيح يعكس العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب وهذا الاهتمام الخاص الذي يليه لقطاع الرياض عموما وكرة القدم خصوصا ويأتي دائما هذا الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ دور نصف في مونديال قطر كما وشح جلاله الملك بوسام العرش من درجه ضابط لاعبي المنتخب الوطني لأن نشاهد توشيح حارس, حارس المرمى المتألق ياسين بونو الذي كان سدا منيعا ضد كرات اعتى المنتخب انتخابات كذلك التوشيح بقية اللاعبين أشرف حكيمي ونشاهد كذلك السيدة والدته التي صنعت كذلك عناوين بعض الصحف ونشاهد هذه الصور المباشرة عبد الله لهذه الفرحة العارمة التي نحسها جميعا بفخرنا بهذا المنتخب المغربي الذي كان مفخرةً كذلك م. للمنتخبات العربية والإفريقية في أول وصول مشرف إلى المربع الذهبي مربع الكبار في كرة القدم الدولية كذلك اللاعب المزراوي يحظى بهذا الإستقبال الملكي والتوشيح بعد أدائه الباهر كذلك هو من الأسماء اللامعة واللاعبين الكبار الذين تألقوا في مختلف أطوار المنافسات في مونديال قطر كذلك لاعب مرابط من أكثر الأسماء التي تألقت في المونديال وأكثر الأسماء التي يعني أثارت اهتماما واسعا في مختلف الفرق العالمية التي ترغب الآن في توقيع عليه والاحتراف مع كذلك لاعب مرابط تميز كثيرا في مونديال قطر. نذكر ان صاحب الجلاله اصدر تعليماته الساميه كذلك من اجل تسليم اوسمه ملكيه لجميع اعضاء الطاقمين التقني والطبي للمتخب الوطني وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه في هذا المحفل الدولي. صحيح اول وابهى تالق من نوعه لكره القدم المغربيه والعربيه والافريقيه في نهائيات هذه التظاهره الرياضيه العالميه. عندني يتواصل استقبال اللاعبين من جلالة الملك وولي العهد أمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد في استقبال النخبة الوطنية التي رسمت أداءا بارزا في مونديال قطر حكيم زياش صانع أفراح المنتخب المغربي وإفريقيا والعرب كذلك كان وناحي وناحي كذلك من أكثر الأسماء التي تألقت صراحة, صراحة هم كلهم نجوم نعم. لاعبي المنتخب الوطني بدون استثناء بصموا هذه البصمة التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية وهذا الاحتفال الكبير والاستقبال الملكي الباهر يعكس هذه العناية ولعب أيضا لله. حمد الله كذلك الآن في التتويج في هذا الاستقبال الملكي كذلك حضور امهات اللاعبين سمير عبد الله الاحمد وهو اعتراف للامهات اللواتي وان عشنا خارج الوطن الى انهن علمنا اولادهن حب الوطن والتضحيه وعندما ياتي وقت الاختيار يختارون دائما المملكه المغربيه لتمثيلها في المحافل الدوليه نعم كان من اللافت هذه الصورة الأنيقة لأمهات اللاعبين المغاربة في مونديال قطر وفي كل لقاء للمنتخب تشاهد اللاعبين وهم يصعدون للمدرجات نعم. أول من يسلمون عليه والداتهم هذه التربية المغربيه وهذه التربية الحقيقية لاعب صابيري صابيري كذلك كذلك اللعب الأحمدي كذلك كان يتلقى التوشيح الملكي عبد الله ونحن نشاهد هذه صور العرفان بما أنجزوه نستحضر كذلك الأوقات التاريخية التي عشناها والفرحة والفخر الذي أحسناه جميعا ونحن نتابع تألق المنتخب المغربي في المحافل الدولية هو يوم تاريخي للمملكة المغربية ولإفريقيا والعرب هذا كذلك زكريا ابو خلال مع أبو السيده والدته وهم وهو يتسلم التوشيح الملكي وسام العرش من درجه ضابط يعني كل اللاعبين سيوشحون ب يعني بهذا الوسام وسام العرش من درجه ضابط اللاعب أم كذلك يتلقى توشيحا ملكيا عبد الله هذه هي تاريخيه نعيشها عبد الله ونحن نستحضر هذا الإنجاز الكبير الذي حققه هو المنتخب كذلك الزلزولي يتقدم لسلام والدته على الملك محمد السادس وهو يوشح الآن أيضا كانت مشاركته ايضا في المنتخب المغربي في مونديال قطر من الاسماء اللامعه كذلك المحترفه في في اوروبا اللاعب بوفال غني عن كل تعريف كان صانع العاب المنتخب عم. المغربي في كأس العالم وأيضا من نجوم المنتخب الذين أدوا أداء باهرا مكبين. ويعني كان لهم فضل صراحة ورفقة مجموعة من اللاعبين في وليميق كذلك عبدالله ال... ليميق كذلك لاعب مميز جدا مهارات عالية شاهدناه في كثير من المباريات لاعب مهم جدا في المنتخب المغربي بس تعلق نصيري بسافنسري الذي تالق خارج المغرب وفي داخل المغرب وكانت له فرصه سانحه ليعود بقوه صاحب الارتقاء التاريخي الذي نفخر به الشعب البرتغال صحيح لاعب نصيري صانع الاهداف قناص الاهداف كان كان اداؤه مميزا في في اشرف داري كذلك حاضرا عبد الله أشرف مع سيده داري والدته كذلك نعم كان هدفا مميزا ايضا سجل الهدف بعد ان عوض اللعب سايس سايس كذلك الذي كان اداؤه مميزا شديره من الاسماء ايضا التي اختارها الناخب الوطني وليد الركرادي لتمثيل المغرب في مونديال قطر والدته كذلك تحظى بهذا التتويج والاستقبال الملكي كلهم نجوم التجنوتي كذلك حاضر في هذا التشريح احمد رضا آه التجنوتي وللتذكير فهو خريج اكاديميه محمد السادس لكره القدم من الاسماء اللامعه في المنتخب الوطني التي تالقت في مونديال قطر شاهد الان ايضا اعتقد انه الخنوس بلال الخنوس بلال الخنوس الذي كانت مشاركته في المباراه الاخيره امام المنتخب الكرواتي بانون كذلك حاضر في هذا التوشيح ما سيده والذي هو بانون اثر اعجاب الصحافه الوطنيه والدوليه والمدربين وسمعنا هذا الاطراء الذي حصل عليه بفضل تميزه كلاعب شاب انتزع بطاقه المشاركه وادى احسن اداء ايضا اللاعب يحيى عطيه الله من الاسماء البارزه في المنتخب المغربي وكان اداؤه حقيقه هو الاخر يعني كل اللاعبين أداهم كان رائع ومميز امس يحيى جبران كذلك حاضر في هذا التوشيح مع السيده ولدته أمس كان هناك تصريح ايضا لرئيس الفيفا جاي فانتينو الذي اشاد كثيرا باداء المنتخب المغربي توقف عند اداء الاربعه الكبار في نصف النهائي وتحدث كثيرا واشاد باداء المنتخب المغربي في مونديال قطر هذه المشاركه التي لن تنسى في تاريخ كره القدم العربيه والافريقيه ايضا في ختام هذا التوشيح وهذا الاستقبال هناك ايضا اللاعبون المنتخب المغربي ياخذون الصوره التذكاريه رفقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ولي العهد وايضا امير مولاي رشيد في هذه الصوره التي لن تنسى في ذاكره ال... الذاكره الوطنيه الجماعيه صوره الانتصار والتتويج ولعب نصف النهايه في اول أداء وإنجاز من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية وتلتحق كذلك السيدات والدات اللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن في هذه التظاهرة الدولية بهذه الصورة التذكارية التي ستبقى للتاريخ هؤلاء يرون الكثير أه عبد الله احفادهم هذا الانجاز التاريخي الذي فرح به العرب والافارقه كذلك في اول بلوغ لمربع ذهبي في كره القدم الدوليه قطر كانت وجه خير علينا عبد الله جورا الى هذه الصوره الرائعه صوره هذا الاستقبال البديع والفخم لاعضاء المنتخب الوطني ولامهات انظروا الى هذه الفرحه فرحه كل المغاربه ويعني هذا الاستقبال العظيم الذي حظي به المنتخب المغربي منذ وصوله الى مطار محمد المطار الرباط سلا ومرورا بشوارع سلا والرباط كلها احتفالات ها هي تتوج بهذا الاستقبال الملكي الرائع هذه الفرحه على محيا الامهات يا لها من فرحه يا لها من استقبال جوهري